Галя, то ти заграла мене з тим гістаграмом. Та допоможи мені, ти хлопче, хто? Ну чого я ще за тебе мушу думати, що тобі там написати? Пиши, що хочеш. Може я напишу просто. Всіх вітаю з першим снігом. Подивіться, яка краса. Та ти кожен рік пишеш єдно і той саме. Напиши щось корисне. Напиши на вулиці Слизьку. Або напиши автомобілісти. Може хтось часі не переобув. На вулиці у Желедиці. Сніг. А взагалі то нашого воно тобі всі всрало? Сидиш круглосуточно в тому телефоні. Перший сніг випав, то треба десь запостити. До Фейсбуку чи до Істаграму. Треба, щоб люди побачили, що випав сніг. Десь і скільки снігу навалило, а ми ще ніц не запостили. Може, ти не знала, але люди мають очі. Все настрій спсуєш, сволоч.